اور یہ بار بار میں نے بھی کافی دفعہ یہ باتیں سنی ہیں کسی کو اگر آپ تبلیغ کریں نماز کی کہ یار نماز پڑھا کرو قرآن مجید پڑھا کرو اللہ اللہ کیا کرو عبادت کیا کرو قبر میں ایسے معاملات ہوتے ہیں سانپ ہوتے ہیں بچھو ہوتے ہیں وہاں پر کیڑے مکوڑے ہوں گے کیا بنے گا آپ کا تو وہ بندے جو ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مولویوں کی باتیں ہیں وہ مولوی اس طرح کہتا ہے وہ مولوی اس طرح کہتا نہ بھائی یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں یہ حدیثے ہیں یہ قرآن مسجد کی آیات ہے کہ جو بے نمازی ہوگا اس کو کیسے کیسے عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا بلکہ یہ تو حدیث شریف میں ایک تو یہاں تک بھی حضور پاگ علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بے نمازی ہوگا نا جو بندہ بے نمازی ہوگا نماز نہیں پڑھتا ہوگا جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا ساتھ ہی اس کے اوپر ایک گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا گنجا سانپ نام بھی بتایا اس سانپ کا وہ سانپ مسلط کیا جائے گا وہ فجر کے وقت آئے گا اور کہے گا تو نے فجر کی نماز قزا کی تھی نا مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا گیا کہ اس بندے کو جا کے کھانا شروع کر فجر سے لے کر وہ سانپ جو ہے نا زہر تک اس بے نبازی کو کاٹتا رہے گا اس کی روح نکلے گی واپس لے آئے گا پھر کاٹے گا پھر اس کی ہڈیاں جو ہے وہ زمین کے اندر دھنس جائیں گی اس کی ایک ضرب کے اوپر اتنا سخت ضرب ہوگی اس کی حضور پاک علیہ صلاحت نے تو یہاں تک بھی بتایا تو میرے بھائیو بتاؤ نا پھر ہمارے پاس کیا ہے قبر میں جانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے قبر میں جانے کے بعد ہم کیا کریں گے ہین جی زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رانگ آسما کیسے کیسے نہ ہے کثرے دارا نہ گورے سکندر زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے وہ ہے نا ایک شعر بھی ہے پنجابی گا کے اتنے عملوں کے ہونے نہیں نہ بیڑے کسی نہیں تیری ذات کچھ نہیں تو چودھری ہے تو رانا ہے تو وڈیرا ہے تو ملک ہے تو ایم پی ہے تو ایم این اے ہے تو صدر ہے تو وزیر اعظم ہے جو مرضی ہے وہ تو دنیا پہ گئے مرنے کے بعد جو تیرے ساتھ ہونا ہے نا وہ اصل تیری زندگی گئے جس کے بارے میں تو نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی افسوس والی بات ہے میرے بھائی حقیقت بات ہے آج ہر بندہ دنیا میں مست ہے لگا ہوا ہے